Ой, сином в середньому, той, що помер, ми з їмію і строїли цю хатину. 30 років вона був постоїла, ця хатина, і все. Антоніна ледь стримує сльози, коли показує свій зруйнований будинок. Про те, що тут жили люди, нагадують розбитий телевізор та пошкоджені меблі. Жінка каже, не очікувала, що повномасштабна війна таки почнеться. Внук вивіз, приїхав сюди, забрав мене, бо тут таке творилося, що Боже, дуже било, дуже били. Вивіз мене до себе туди, в Нову Одесу. Там я була в Новій Одесі, в сина. Там я. Це було 5 квітня мене вивезли звідси. А узнала я, що хату розбили десь у кінці чи серпня, десь у кінці серпня. Про це жінці сказала онука. Через два тижні після звістки Антоніна повернулась додому. Живе в літній кухні. Перебратися в нове тимчасове помешкання допомогли односельчани. Бо звідти дві кровати занесли сюди, а третю кровать вони винесли друг. Двох спальню туди, там настоїть матрац погнив геть повністю. Ну, але за це я не Мені хоч хатку строїть. Розповідає, восени ще було страшно перебувати в рідній Новомиколаївці, яка залишалась прифронтовою до 10 листопада 2022-го. Говорить, радіє, що має можливість задовольнити базові потреби. Вода в мене в басейні, привезуть, привезу, купляю воду. У нас і башня тут, але в нас така вода. Вона солонкувата, протаплюю плиту. А то таганок купили мені, внук купив таганка і балон, привіз і підключили, то я їсти веру собі на таганку. Продуктами і дровами забезпечують волонтери та місцева влада. Що так як положено було, нам давали їх от, по кубу і мені дали ще. Чужі люди, просто чужі віддали. Молоді люди, кажуть, в нас є газ, в нас тетю є. Жінка каже, окрім візитів рідних, не почуватися самотньою дозволяють також домашні улюбленці – пес Барсік і кішка Муся. І мені, павло, я кажу, Женя, дай мені котенятко додому, хай буде мені хоч котенятка коло дому. Дей. А собачка моя додавалася мене вдома. Молоді. Ходжу, збираю каменчики та готоми одвілля, наче я нічого, зараз нічого не можу зробити. У мене немає вже здоров'я раз, бо вже мені буде до 1 квітня буде 82. Жінка сподівається на якомога швидшу перемогу України та те, що їй все ж допоможуть відбудувати оселю. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.